करवानो तो दे है किदु में के आज ये आपरे पाठ शुरू करवानो छे जेनु नाम छे इलेक्ट्रिसिटी तो ये ज्ञान रो इलेक्ट्रिसिटीस करे छे एक तो अरे भाई रेवा जी ने एनी केपेटिटीज नथी अरे भाई ये तो इसकी कोई एकज है नी अरे मारा भगवान अरे बिजू कोई छे बनेलु हां सर भाई दादा है छे हां तो दादा ने बोला ये तुम आबा जो हो बनेया ने सर दादा दादा છે! તો? તો મનિયા કરે છે ये પછી એમ કહે છે કે એની કેપેસિટી નથી મારે ભણાવું કે ખબર જ નથી મને સ્પીલિંગ મારા જ એટલો નહી આવડે પણ હું કરું હવે અરે સાહેબ તમે આ મണിയલ એક મોટી અમારી પબ્લિસિટી કરો ઓલી કોપલિસિટી કોપલિસિટી કોઈ ધર્માને છે કોઈ બીજુ ભણે ને एक मारा और पास चलो तमाम बापा गए दादा ने, ने बोला पब्लिक